الحكم إذا خرجت المرأة للعمل في, في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربيه مسلمه تقوم بالإشراف على أولادها أثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الإسلامي لا حرج ذلك إن شاء الله إذا كان هذا ما لفتنا الشروط فلا حرج في ذلك إذا كانت تلتزم بالحجاب وتقوم بحنف والاولاد عندهم من يقوم تولى يتولاهم اليهم من النساء طيباء مسلمات والزوج ضال ولا يكون خلوه من الزوج مع مع الموجوده في البيت بل عندها من النساء من يمنع الخلوه لا لا حاجه فيه اما اذا كان يحلم بالمراه بعدها بعد زوجته فلا خطر وعون يجب ان تبقى المراه في اولادها ولا يحتاج الى مراه تاكيد الاولاد وربما خلى بها الزوج وربما وقعت فتنه فتبقى الزوجه مع اولادها ولا حاجه الى بها وعليه أن أي يو... أي ينفق يو... أي عليها ويحسن إليها ويقوم بحاجتها حتى تربي أولاده وحتى تكون شكلا له ومرجعا له بها ويقضي منها وألا يقع في الباحث المنكر بمربيه النبية تقوم مقامها وحول الله وبيده ما الحكم إذا خرجت المرأه للعمل في, في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربيه مسلمه تقوم بالإشراف على أولادها أثناء رئاسة للعمل وكان زوجها موافق على هذا، والتزمت بالحجاب الإسلامي. لا حصل إن شاء الله إن الله إذا كان على مناخ من الشروط فلا حد لذلك. إن كان التزم بالحجاب وتم في هذا العمل هذا والأولاد.